سكون داري عمطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعة النهاردة في قناة اسكندرة انا العاب هنلعب في سيرفر المريخ اللي عايز يسجل معانا فيديو هو ده الهدف من الفيديو انك تسجل معايا فيديو في سيرفر المريخ انا عامل ايميل في دلوقتي عشان اللي عايز يسجل معايا فيديو ويلا بينا نخش ندوس دخول ونخش سيرفر المريخ البطيخ <hesitation> سيرفر البطيخ دلوقتي سيرفر البطيخ عامل شغل يا سلام سيرفر البطيخ ما تخليك في المريخ ماشي بص بقى هنا المحارب واخترنا النينجا واخترت كل الشخصيات دي في الفيديوهات اللي عديتهم اختار بقى الرهيب نسميه ايه إسكندراني, <تصفيق> اسكندراني العاب اسكندراني العاب اسكندراني العاب ما تتكلم <تصفيق> <hesitation> ادي جامد هو ده شعارنا اللي احنا بندي بيه يعني ادي جامد اسكندراني العب واصل يابا <تصفيق> وعملنا ميلو بدأ اول تجربه لنا في سيرفر البطيخ إيه المريخ <تصفيق> سيرفر المريخ طبعا المهمات اللي احنا بنعملها اللي انا بخش في انكابا والكلام دوت طبعا الكلام ده ما يمكنش حاجه انا بس بجرب السيرفر البطيخ آه سيرفر المريخ <تصفيق> سيرفر المريخ جميل الصراحه تلي عليه البطيخ اول يا سلام ما صرف سيرفر البطيخ ما عملوا النمر والنسر والكلب والقطه مش هيعملوا بطيخ هي جت على البطيخ يعني ندوس تاكيد عشان نبدا بقى في عمل المهمات عشان اي حد يجي يكلمني يقولي لي ايه ده انت مستوى صفر يا حلاوه ما, ما فيش مستوى صفر اساسا المستوى اول بتبدا بيه بتبدا بواحد ده قوه المعركه هي اللي بتبقى صفر آه لا قوه المعركه واحد بارت واحد معليش هنعمل بقى شويه مهمات خفيفه كده نشوف أوضاع السيرفر لقب وشكل الشعر ايه ده ايه ده هو ده شكل الشعر ضارع قرع يابا ماشي ماشي نبدأ بقى في عمل شوية المهمات بقى نتكلم عن اللعبة شوية اللعبة طبعا فيها حاجات كتير اوي اتغيرت وكل سيرفر بنخشه سبحان الله السوق بتاعه بيبقى غريب جدا ايه الأسعار بتبقى غالية يا إما بتبقى رخيصة مش عارف. كل سيرفر على حسب بيعه يعني كده محدش بيشتري اصلا من المتجر اللي هو تحت ده مركز التسوق ده محدش بيشتري منه حاجة طالما ديت هنا بتموت بي في مركز التسوق بكام باغلى من كده بكتير هو في مركز التسوق هم لقوا قليه <تصفيق> ما علينا شوف يا سلام أسعار مناسبة جدا يعني الأحجار محدش بيشتري أحجار قليل الأول جميل ده. اوبا ده جامد جدا ده ألف بس ده جميل جدا عمل إزاي دوت عايز ده اسمه إيه ده؟ نايزك بس نايزك بس ويبقى 100 إيه مية, مية. تنين وده أسهل حاجة في الصرف. كلها التنين بقى في الأرض ملهومش لازمة دلوقتي لأن السيرفر اللي هو الحدث قصدي اللي بينزل دوت بكرات التنين والحاجات دي بيخليك ترمي الحاجات دي لأن الحدث ده الناس كلها تستناه ده بينزل كل سنة مرة يعني السنة دي تكون جمعت فيها عشرين الف سي بي أشتري براحتي مقيط بصوا اختلافات السيرفرات يعني حاجات بسيطة ديت ايه لو في سيرفر شهرمان هتلاقيها كاتبلك تلاتة صفر صفر صفر صفر سيرفر شرمان بتشوف العجايب <hesitation> آه حاجات كويسة يعني الصراحة السيرفر ده ممتاز وشكله هيستمر فيه دوت سيرفر المريخ مكتوب فوق سيرفر تاني خالص حاجة غريبة يعني مع اننا نبدأ في عمل المهمات احنا مالناش دعوة بالكلام ده على اللفن ماشي ماشي وبلفن وانا بنط بس بلفن ماشي ماشي حسنا حسنا تأكيد <تصفيق> اه خمسة امال ده مستواه كام واحد يعني اهو كسبت ازاي اهو مستوى خمستاشر من بعض الحاجات دي بقى. ارموا بقى الحاجات دي مش عايزينها بقى ايه الحاجات دي مش عارف ناخد واحدة جرعة خبرة عشان نزيد الخبرة بتاعتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كده كده قبل ما نيجي نضرب الوحوش هناخد اسلحة زجاجة الدفاع جميلة زجاجة الدفاع يدين يدين. <تصفيق> تمام هنقعد بقى احنا يا جماعه نعمل مهمات واللي عايز يكلمني في سيرفر المريخ يبدا يكلمنا عادي اسم اسكندراني دوت العاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس يا ريت المقطع دوت يوصل 20 لايك لو وصل على 20 لايك هننزل مقاطع جامده جدا من لابس كونكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رايكم في الراب <سؤال> وهو بيجري كده من غير سلاح بصوا بيجري اقسم بالله العظيم بيجري كانه امسك حرابه امسك حرابه حرابه السلام عليكم